Поклали квіти і вшанували пам'ять. В обласному центрі відзначили День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Тріщини у стінах, вибиті вікна і зірвана фурнітура. У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки ракетного обстрілу. Будинок Гобіта. На Хмельниччині облаштовують модульні укриття.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 Ірина Ковалевська каже, була очевидицей подій біля Хмельницького СБУ, де одну людину вбили, одну смертельно поранили. Пожежа СБУ і тролейбуси підганяли, тобто все відбувалося на моїх очах, і як стріляли, як водометами намагались нас поливати. У мене було дві мильниці, і я зробила 14 плюнок Хмельницького Майдану.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 Камінь з тризубом-мечем, поруч із яким шини, бруківка та пляшка із коктейлем Молотова. Вгорі – лелеки, що відлітають на небеса, як символ загиблих учасників Революції Гідності. Саме такий вигляд має пам'ятник Небесній сотні у Волочиську, який одним із перших в області відкрили на роковини пам'яті у 2015 році. Композиція самого монумента, підготовчі роботи, закладення фундаменту – все це була загальна ідея учасників Революції Гідності, що повернулися з Києва, і захотіли залишити пам'ять про полеглих побратимів в рідному місті, розповідає учасниця революції гідності, голова громадської організації «Майдан» у Волочиську Алла Байда. Ідея у нас виникла десь навесні 2014 року, От, і ми так взялися серйозно за роботу, щоб до річниці цих подій трагічних на Майдані, ми його змогли відкрити. Повністю пам'ятник, пам цей комплекс поставлений за кошти громади. Тобто жителі громади, звичайні громадяни, підприємці, фірми, організації також жертвували, ті, що були небайдужі. Алла Байда згадує, місце для монумента – центральна алея міста, де щодня проходить багато людей. Довго це питання не вирішувалося, ми, можна сказати, поставили питання рубом. Ще один учасник революції гідності, інженер-будівельник за фахом Леонід, займався технічними роботами на громадських засадах. В того ескаватор взяли, в того щебень взяли на щебеневу підсидку, в того бетон. Будувався, можна сказати, грудень місяць. Нелегкий це мороз. Військовий намет ми тут брали, то пали дровами, тому що була плюсова температура. Залучали ритуальну службу, яка виконувала ці гранітні роботи. На той час, каже чоловік, реакція на спорудження пам'ятника в містян була різною. Зокрема, були й ті, хто у віковічнення пам'яті героїв засуджували. Які все-таки думали, що Янукович вернеться, і приходили, і називали нас дурними майданутами, що це вони роблять зимою, нічого в них не получиться. Навіть і таке були випадки. Відкриття та освячення пам'ятника Героям Небесної Сотні у Волочиську відбулося 16 лютого 2015 року. В обласному центрі монумент Героям Небесної Сотні відкрили вже у 2017 році. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.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 Василь Новачок каже, комунальники склять вікна та прибирають залишки вибитих. Людям також видають безкоштовні матеріали з резерву міста.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 Це модульне укриття у вигляді будинка Гобіта, яке закінчують облаштовувати біля Вітовецького садочку «Барвіночок». Мама однієї з його вихованок Віта Чорна каже, з нетерпінням чекає на закінчення будівельних робіт відкриття садочку для дітей. Відколи відбулось повномасштабне вторгнення, ми змушені були залишити дитину з бабусями, з дідусями. Для мене, як працевлаштованої дуже важливо, щоб дане укриття запрацювало і садочок запрацював. За словами директорки Вітовецького закладу дошкільної освіти «Барвіночок» Оксани Скалацької, за списком у садочку – 42 дитини. З 24 лютого минулого року вони не відвідують садочок. Заняття з вихованцями вихователі проводять дистанційно. Ми не мали змоги приймати діток очно, адже тому, що в нас не було найпростішого укриття у закладі. Тому було прийнято рішення закупити ось такі хобіти, модульне приміщення, яке розраховано на таку кількість, як в нас є, на 44-45 діток. Тут воно складається з таких двох модулів. Основні будівельні роботи планують закінчити за тиждень і 1 березня відчинити заклад для дітей, розповідає директорка. Далі проводитимуть оздоблювальні роботи. На вулиці ми плануємо зробити такий декоративний майданчик, щоб все було в такому ігровому стилі, як з фільма «Хобіт». На будинок Гобіта поблизу садочку з бюджету громади взяли 360 тисяч гривень, каже вітовецький селищний голова Ігор Степанюк. Вкопали його на глибину двох метрів. Роботи ми вже розпочали по встановленню після різдвяних свят. Товщина бокових стін, підлоги 15 сантиметрів, укриття саме 20 сантиметрів. Нам залишилося зробити схитці, всередині побілити. Як виглядатиме укриття всередині, розповідає директорка садочку. Планується ось ці сірі такі стіни пофарбувати в гарні кольори, зробити гарні такі малюнки, щоб діткам було цікаво. Планується закупівля меблі, стільчиків, столиків, біотуалету. Для будівництва укриття поблизу Писарівського ліцею придбали чотири модулі. На них та два тамбри з бюджету громади взяли 700 тисяч гривень, каже селищний голова. Зможуть вмістити близько 60-65 учнів. Воно буде також посажене в землю, там дозволяє ландшафт. Для старшої школи він покриє потреби, для молодшої школи ми ще будемо додатково придбаємо захисне укриття. На території Писарівського ліцею немає власного укриття, розповідає учениця дев'ятого класу Юлія Каменюк. Нам вкрай необхідне укриття, бомбосховище, бо ми на кожному уроці сидимо, і в нас є страх, що почнеться повітряна тривога. За словами директора Писарівського ліцею Володимира Прота, через відсутність укриття у дітей змішана форма навчання. Якщо повітряна тривога, ми просто дітей відпускаємо, тому що в нас немає сховища, і ми не маємо куди дітей забрати. Тому і нагальним дуже стало це сховище. Роботи зі встановлення будинку хобіта та поблизу ліцею планують розпочати у березні, каже Вітовецький селищний голова Ігор Степанюк. За його словами, загалом у Вітовецькій громаді 6 шкіл, де навчається 700 школярів, та три садочка, в яких не раховується 124 дитини. У планах встановлення двох укриттів для садочків та одного для школи.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 Нескорені міста України – Павлоград, промисловий центр із козацьким минулим. Тут через річку Вовчу пролягав таємний водний шлях запорозьких козаків. Після жовтневого перевороту армія УНР на чолі з Петром Полбочаном прогнала більшовиків з міста хоч і всього на два роки. Павлоградське антикомуністичне повстання стало одним з найбільших у тридцяті роки. У період окупації загарбники облаштували в місті концтабір для військовополонених та гетто, де знищили понад дві тисячі євреїв. Сьогодні Павлоград під обстрілами, але продовжує допомагати всім, хто цього потребує. Бо павлоградці добре пам'ятають. Гуртом легший окупантів гнати. Павлоград. Нескорений.